Okey macam mana nak mencari listing yang hot? Empat empat ataupun lima benda. Satu ialah of course dia punya market value, dua dia punya condition of the property, nombor tiga ialah dia punya location. Uh, location tu termasuklah dia punya apa tu uh, tempat uh, how accessible it is. Hmm? yang keempat ialah yang benda-benda lainlah accessibility dia punya facility dia punya municipality apa ke facility yang ada apa dia, how municipality sekolah benda-benda ni yang keempat saya letak yang keempat jadi yang pertama you kena make sure that nak dapatkan property yang hot ni ialah property yang dia Uh, bagi saya saya standardkan dia bawah 5% daripada market value. Uh, kalau sekiranya you dapat property yang bawah 5% daripada market value itu adalah satu tick. Okey, satu tick. Kalau ini nak dapat uh, property itu hot 44 ketik. Okey, satu nombor 2 the property itu is property itu dalam keadaan cantik, ada extension, ada renovation dan segalanya. Kalau sekiranya yes then is two tick. Yang ketiga ialah location. location. Adakah dia lokasi dia Uh, dekat dengan, dia, apa tu, uh, sekitar, uh, dengan apa tu kawasan uh, sekitar lokasi dia sesuaian dengan apa tu orang kerisidential dan segalanya residen segalanya tentunya kalau sekiranya rumah tu rumahku besar atau pun rumah yang rumah lorong mati lepas tu dekat dengan jalan besar itu memang lokasinya baik lah ataupun uh, anda yang keempat yang lain lainnya ialah uh, kedai, uh, mall, uh, sekolah dan sebagainya so kalau you ada 4 tick, baru consider sebagai uh, hot properties kalau sekiranya you cuma ada 3 tick, satu ya, tick lagi, jadi you kena, itu to consider sebagai warm and ada ketikanya yang hot boleh jadi cold, jadi warm, cold ataupun yang warm boleh jadi jadi hot bergantung kepada keadaan sebab pricing bertukar jadi you have to check, make sure that uh, uh, tu, uh, property tu, uh, you you make sure that you mengikuti status property tu lah